Перед тим, як починати роботу на полі, тракторист вдягає бронежилет та каску, каже, під обстріли ще не потрапляв, але в захисті почувається впевненіше. Коли Кореспонденти Суспільного приїхали на поле, навкруги було тихо. Постріли, щоправда, від українських військових по російських військах, почалися за півгодини. Тож у необхідності броньованого захисту для працівників фермерських господарств Кореспонденти Суспільного переконалися. Це така, знаєте, життєва необхідність, тому що бувають прильоти. Так бувало, це на пішовій неділю в п'ятницю працювали, привіз людям їсти. Вони якби, не біля нас, але там метрів наверное, за 700, може за 800 від нас був який-то прильот, щось прилетіло, чи града, чи артилерія працювала, не знаю, було так собі. — Не по собі. В цьому році посівна кампанія доволі таки нестандартна. Чуть -чуть. Трохи нам вели корективи війна, бо деякі поля нам недоступні, на жаль. Вони трохи окуповані, трохи заміновані, бо були прильоти. Ось. А якщо не брати цього до уваги, то в принципі, вона, як і завжди, підготовили грунт, внесли гербіциди, закультивували та сіємо. Це поле вже оброблене ґрунтовими гербіцидами. тепер сіють соняшник. Цього року планують покрити цією культурою тисячу триста десять гектарів. До цього вже посіяли сочевицю, а на черзі – кукурудза. У нас якби, відносно непогано, перезамували озимі і нам не довелося пересівати їх ярими. У неї вже закінчився період кущення і вона пішла виходити, пішла виходити в трубку. Але те, що я бачу, як була посушлива осінь, не, Якби, не на всіх полях вдалося отримати ранні всходи, вона не покущилася, та пшениця з осені, Тут, то прийшлося і кущитися навесні Ось, і якби, трохи потенціал вона знижений. Попри російську агресію, фермери Запорізького краю зупиняти свою роботу не збираються. Зазначають, відчувають свою відповідальність перед країною. Новини на Суспільному. Запоріжжя